Діти та їхні батьки з села Володимирівське Запорізького району розфарбували у маскувальні кольори пікав для військових. Організували акцію місцеві волонтери. Я змальовую для військових машин. Україна країна, ще понад з ССУ, ще кисточки. Мене це дуже зацікавило, я вирішила на велику приїхати сюди. Подсолнух і буду герб малювати. Чого бажаєте нашим захисникам? Щоб вони були міцні, сильні, нездолані, щоб цих харшистів подолали. Автівку волонтери пригнали з Нідерландів. Закупили коштом, придбаним із продажу сувенірів, виготовлених з ворожих ракет С-300, що знайшли на території Широківської громади. Брелоки, тризуби, на стіні годинники створюють у майстернях із спаливних баків цих снарядів, розповів засновник благодійного фонду «Допомога людям України» Владислав Калюжний. владислав Калюжний, Ми допомагаємо спочатку війни військовим нашим захисникам. Завдяки нашим Захисникам збили ракету, яка впала не ну, так подалік біля нашого села. І ми з цієї ракети виготовляємо такі брелоки. Ці брелоки допомагають хлопцям, нашим захисникам. Вони рятують життя, тому що за ці кошти, які ми отримували, вже купили не одну автівку і передали хлопцям на запорізькому, на Донецькому напрямку. Ця автівка нам коштувала загалом 300 тисяч гривень. З них 200 тисяч – це були брилки, 100 тисяч – це були донати людей, які допомагають нам збирати. Незабаром розфарбований пікап волонтери передадуть військовим 63 ї окремої механізованої бригади, що боронять Україну під бахмутом. Це вже шоста машина від благодійного фонду, що відправилась із Володимирівського на фронт, повідомив Владислав Калюжний.